Velkommen til min hverdag som ingeniørstuderende på AU. Følg med. <laughs> Ej, hvor er det bare Ej, det er fucking sjovt med det her. Åh, oh, det er varm, det er der varmt. Er du frisk? Nej, <laughs> det er tidligt. Lige nu læser jeg til elektronikingeniør på AU på femte semester. En, øh, Diplom-ingeniør, som er en 35 i uddannelse. Jeg skal i praktik, eller jeg er i praktik, så vi skal derude. Morgenrutinen er sådan meget baseret på, at jeg gerne vil stå så sent op som muligt. Jeg har alarmer til 6, 36, 46, 56 og så står jeg op 6:50 56, og øhm, så har jeg 35 minutter, og så er det ellers bare der. døren. For der er kantineordningen, hvilket er super vigtigt. Jeg læser kemiteknologi på 5. semester her på AU, og lige nu skal jeg ind og mødes med min projektgruppe, hvor vi øh, er i gang med at lave et projekt med en forsker, og vi har ret travlt, fordi vi skal aflevere first draft her den 9., så øh, vi skal ind og lige have styr på noget data. Så det er så tid. Klart vores egen kalibrering. Ja, helt sikkert. Lige nu er vi i gang med at øh, lave vores egen kalibrering på de her sensorer, som vi har testet i laboratoriet og testet udenfor. Fordi vi har fundet ud af, at øh, det, den kalibrering, vi har fået fra, øh, fra producenten, er virkelig dårlig. Men øh, vi prøver på at få det til at fungere. Okay. Var det ikke den her, hvor I ville sige, at det var 0? Nej, det er den her. Signe, det her det er meget nemmere end det, jeg har haft gjort nu. <laughs> Ej, hvor er det bare dumt. Sådan. Jeg har lige indsendt min kriteringsliste øh, til, hvilke forskere, jeg godt kunne tænke mig at skrive mit bachelorprojekt med næste semester. Og jeg er mega spændt på, om jeg får tildelt mit første valg, som er, er ham, jeg skal projekt med lige nu, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at lave min bachelor med næste semester. Så jeg synes, det er mega angstprovokerende. Der er så mange tanker, og det... Mig er mega bare at gå og vente her hele tiden. Har jeg tager en plads i morgen? Nej, du ser super fedt. Super fedt. Vi skal ned og finde min uh, kammerats bil, som jeg kører med, som uh, også læser til ingeniør. Og så er det super fedt bare ikke at være alene sted. fordi at, altså, man, man er da lidt usikker på sig selv, og man er en god ingeniør. Øhm, så det er bare rart, at der er nogle flere, og at man kan spare med, fordi de er på samme niveau som en selv. Godmorgen. Godmorgen. Det er det fucking sjovt med det her. Nu vil jeg så afsted. Nå, skal vi uh, gå op til tredje? Det er her, jeg bor. Hej! Ja, ja. <laughs> Jamen, altså, bare komme ind og sætte tingene. Og... Hvis jeg tænker tilbage altså, på min folkeskole, så har jeg altid været dårlig til sådan dansk grammatik. Jeg synes, det var så mega kedeligt. Men jeg har altid syntes, at naturfag var spændende. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er lidt mere konkret. Og jeg kan forholde mig til, til tal lidt nemmere, end jeg kan sådan noget abstrakt noget. Jeg har aldrig rigtig været sådan, sådan bund i tvivl om, at naturfag øh, var det, jeg skulle læse videre. Kemien endte som noget og jeg det, jeg fandt mest interessant der i 3.g. Så det var ligesom også det, jeg endte med. Det var bare, <laughs> min, min morfar, han døde i, i december, der gik 3. Gang. Og noget af det sidste, han får sagt til mig, det er, øj, han synes, jeg er god med mennesker, og han kunne rigtig godt se, at jeg bliver sygeplejerske, ligesom min mormor, og min mor er uddannet som. <laughs> og så dør han. Og så står jeg der og tænker, jeg tror, jeg skal læse noget med kemi. Men jeg kunne alligevel ikke helt få mig selv til at slippe tanken om, at jeg skulle være sygeplejerske. Og da jeg søgte ind på kemi, altså her på kemitek her på Aarhus, der havde jeg det stadig i bagtanken. Og jeg tror stadig, i hvert fald halvandet år efter, gik jeg stadig med tanken om, ej, skulle jeg være sygeplejerske i stedet for. Men nu har jeg, har jeg sagt til mig selv, at så længe jeg synes, at det vi laver nu, og det jeg læser, og det jeg bruger min tid på, så længe jeg synes, det her det er stadig spændende, så det er det, jeg skal fortsætte med. Altså, min studiegruppe har betydet sindssygt meget for altså, mit liv. Har... Det er jo måske også lidt heldigt altså, at være landet. Jeg føler mig heldig, og jeg føler mig privilegeret. Det har jeg brugt flere gange. Men at over at være omgivet af så mange gode mennesker, og så søde nogle mennesker, åbne mennesker, fordi alle kom hertil, og kendte jo ikke rigtig særlig mange, så vi kendte hinanden. Og nu har vi bare lært hinanden, så mega godt at kende. Vi har lige lavet noget vinterbad og været til Savannahkus hernede. Og øh, var det koldt, pige? <laughs> så nu skal vi have frokost. Det er den vigtigste maskine, vi har i hele virksomheden. Kaffemaskinen, Mokko Master. Hun kommer jo her og drikker kaffe. Det er ikke færdigt endnu. Der skal kaffe til? Der skal kaffe til? This is where the magic happens. Vi vil lave det her kabel igen. Fordi vi lavede det forkert sidste gang. Hvad bruger man det til? Jeg ved det faktisk ikke. <laughs> jeg, øhm, jeg synes, det er mega fedt at være i praktik, fordi at i forhold til skolen, så er der mange faste stille opgaver, vi skal lave, og afleveringer og sådan. Og her der er det mere, altså, alt det du har lært, det får du lov til ligesom at, at put to practice. Øhm, så altså, det her ville jeg aldrig have gjort på skolen, men så lærer man sådan nogle cowboy og så virker det bare. Og nogle gange, så virker det ikke, det man laver, og så må man bare prøve at nytænke det, og se om man kan gøre noget andet. Og hvis det ikke virker, så kan man altså bare prøve at bruge mere vold og mere varme. Hvorfor oh, er jeg helt sæt? Det går nok varm. Er. Det er et masterwork, og det er, ikke at se. det er en praktikant, der har lavet den. Det er, det er godt udført. Det med at skulle have et, et, et rigtigt arbejde, et voksen arbejde, synes jeg er stadigvæk er lidt skræmmende. Fordi jeg føler mig ikke som ingeniør endnu, og det ved jeg ikke, om jeg gør om et år. Øhm, og det har også gjort, at jeg har faktisk overvejet at tage civilingeniøren på, fordi så får jeg ligesom to år mere til at modne dem på. Men jeg har også bare været træt af at læse, så jeg står sådan lidt i, i tvisten om, hvad, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. Øhm, men jeg tror bare, at jeg kommer ud og prøver at tage et arbejde og se, hvordan det er, og så må jeg øhm, følge efter, om det, det er det, jeg vil. eller så kan man jo komme på skolebænken igen. Det er bare lidt svært når man har fået en, en rigtig voksen ind, og så går jeg tilbage til SM. Det er fredag, og klokken er 4, og vi har haft en mega lang år. Jeg synes, det er lidt svært at gå rundt lige nu og vente på at få svar fra, hvem jeg skal skrive bachelor med. Det fylder ret meget, og det kører rundt i hovedet på mig, men øhm, det må jeg lægge lidt til siden nu, fordi at, øh, nu skal jeg ned mødes med mine venner, og så skal vi hygge os til fredagsbar. Jeg har lært det bare er forkert, eller jeg kan ikke finde ud af det. Det er sådan lidt ens anden familie. Og jeg aner ikke, hvordan man finder en god lokale. Så nu skal vi tale om mad.